بسم الله الرحمن الرحيم وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودِ إلى آخر الآيات اثنان واحد له أخوان واحد له تسعة وتسعين نعجة والآخر له نعجة واحدة المجموع مئيان يعني. سبحان الله هذا النص عندما قمنا بعد كلماته من عند وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ